Kamarádi, tohle je Mára. Mára, jak to dneska? Dneska by to šlo tom přejezdu, ruda to náhodou neposla níkde zemi, takže nemusím toho moc až tolik naovat. Kolipajíš Že bych si šel na dvě hodiny a jsme lehnal dneska, to bych byl úplně šťastný. A jsme dravý, ty vole. jde je dravej, vole, zmračí. Jenom David to nejo, vole. Ně, skvěle odsypalo mi to hezké vodručky. Doma, že ten jede? Jakmile mu to nenamažu, tak mi to zase zahodí a nebudu spát. Další noc. Když ruda přijede, tak se okamžitě vrhnu na motorku. On mi řekne, co udělat za škody. A já zhodnu tím, jak jsou vážní, nevážní. A pak začnu Samozřejmě o těch těžších, aby se to dalo nějak zprovoznit, ale myslím si, že děláme všechno pro to, když sebou chudák pere, že my budeme bojovat až do cíle a já budu bojovat tak, abych to motorku dal vždycky do Hromory, aby a ho tam do cíle dovezl. Nevědět, kde on je, ten tvůj jezdec, tak z toho já jsem úplně na nervy. O to je, jestli se staráš a nevíš, co s ním je, kde je. A tady máš 4 hodiny, 5 hodině pryč. Já jsem úplně bezradný. Vy mi z toho vždycky dopláče, ale nakonec to zatím do dobře padlo. Já toho moc nenaspím. Jako to je naspím ho Přes noc určitě ne, ale přes den, když mi ten náš šofér dovolí se trošku vyspat, tak něco naspím. Ale spíš jsem z toho takovej... A šofér mu to dovolí? než, než vyspanej, ale vyspíme se doma. Tady se nespím s těchými poselstvími rozdávat a teďka nechci nic říkat. Já mám totiž na starost uh, komunikaci s lidmi. A vůbec. on hlad. Jsem hladový a když jsem hladový, tak jsem prostě... nerudný. Jako ruda. Uh.